Den här videon handlar om variabler Och Variabler är någonting man använder i programmering Hela tiden Absolut hela tiden Men det kan vara lite knepigt i början att förstå vad man, vad man gör med dem Och varför man har dem Jag brukar tänka på variabler Som en sån här vanlig låda En vanlig pappkartong Pappkartongen är ju jättebra att ha av olika anledningar Man behöver ju lägga saker i dem Säg den här kartongen Den är ganska liten Och den är tom jag kanske behöver en bra kartong att lägga mina disketter i. Så då lägger jag in mina disketter i den här lådan. Och jag kan inte bara lägga den här på hyllan nu. För då vet jag inte vad jag har i den. Så då är det viktigt att man tar en etikett. Smäller på lådan. Och sen så, så skriver man på lådan vad man har lagt i den. Så i det här fallet disketter. Jättebra! Så nu har jag skrivit disketter på etiketten. Och så lägger jag den där jag ska ha lådan. Och det här är ju väldigt smidigt för att nu har jag en plats att lägga mina disketter. Men det är inte bara att jag kan lägga disketter i lådan. Jag kan lägga vad jag vill i lådan. Det finns vissa lådor som kanske kan vara lite mer specifika. Om jag har en hattlåda kanske. Eller en skokartong. De kanske mera passar sig för hattar och skor. Och så är det i programmering. I vissa språk så finns det lådor som bara kan innehålla vissa specifika saker. Men det finns också programmeringsspråk där man har jättelika Ikea-kartonger. Där man kan lägga vad man vill. Så nu börjar vi med programmering. Vi sätter igång nu. Som vanligt, gå in på spelprogrammering.nu-koda. Så ska vi pröva att skapa sådana här kartonger eller variabler med kod. Och det är väldigt, väldigt lätt. Vi börjar med att skapa en variabel som vi kallar för kolor. Och skriver vi bara namnet på variabeln. Vi kan kalla den för vad vi vill. Jag, jag säga color här. Och eh, sen. Vill jag spara någonting i den här variabeln. Och då skriver man lika med. Och jag vill spara texten green. Okej. Okay. Nu har jag skapat en variabel. Variabeln heter color och den innehåller green. Det här var precis som när jag tog fram en kartong. Och så skrev jag på kartongen. Namnet på den color Och i kartongen så stoppade jag en diskett. I det här fallet green. Och att använda den här kartongen nu. Det är bara att skriva namnet på den. Och i det här fallet så vill jag använda den i mitt kommando. Där jag skapar en cirkel. Så istället för red så skriver jag kolor. om vi kör den här koden nu. Så ser vi att cirkeln nu är grön. För när, när datorn går igenom koden. Då skriver den inte färgen color på circle utan den kollar i den här variabeln vad som ligger där. Och så använder den det som en färg. Och det här är väldigt smidigt om man använder variabeln på flera ställen. Säg nu att jag skapar en ny, ny cirkel. Och eh, den lägger jag lite till höger. gör vi lika lika stor. Och så ska jag också färgen Color. Nu ser vi att jag har två cirklar. Och båda är gröna. Skulle jag vilja byta färg på dem nu. Då behöver jag bara byta här uppe. Kanske Yellow. Och vips ser de gula. Jag kan alltså byta deras färg på ett enda ställe i koden. Och det här är väldigt smidigt. Och det är speciellt smidigt om man har saker i sin kod som hela tiden ändras. Ser att man gör spel. Då behöver man ju hela tiden kolla på användaren, hur användaren rör musen kanske. Eller hur användaren skriver på tangentbordet. Alla de sakerna ändras ständigt. Muspekaren flyger kors och tvärs över skärmen. Och allt det finns i variabler. Så variablerna använder man för att spara på saker som hela tiden ändras. Det kan också vara saker som är konstanta som aldrig ändras. Det är också smidigt. Och om jag skulle vilja göra det här programmet lite roligare då kan jag ta bort yellow och så kan jag ersätta det med en fråga till, till användaren. Så varje gång man går in på den här fina sidan så kanske man ser olika saker. Det är roligt. Då skriver jag prompt. P N O M P T och sen parenteser. Det är en funktion som ställer en fråga till användaren. Och sen skriver jag bara inom dubbelfnötter en fråga. I det här fallet kan du ange en fin färg? Okej. Okay. Och så prövar vi det här nu. Aha, fick vi en fråga. Kan du ange en fin färg? Ja, visst, det kan jag göra. Red, det är fint. Aha, två stycken röda cyklar. Om jag kör koden igen. Kan du ange en fin färg? Ja, jag kan ange yellow. Aha, två gula cirklar på skärmen. Så ni ser att eh, variabler är väldigt smidiga för att man kan använda dem utan att behöva tänka på vad de egentligen innehåller. Så om man har i det här fallet en fråga som sparar på resultatet i variabeln color så kan jag använda color hur mycket jag vill. Och det här språket, JavaScript, det är ett väldigt snällt språk. Så där kan man göra vad man vill med variabler. En bra uppgift som du kan göra nu det är att du skapar tre stycken cirklar på skärmen. Och sen sätter du deras position och deras storlek och deras färg till variabler. Och när du ändrar i de här variablerna så ska du se att alla deras egenskaper ändras på en gång. I nästa avsnitt så kommer vi prata om animering och interaktivitet. Och då kommer vi använda variabler hela tiden. Vi ses då!